Одинок завершився на користь 12-річного спортсмена з Красилова Єгора Садовського. Хлопець отримав перевагу і в другому бою, завдяки чому став чемпіоном області з Free файту Суперник був такий нелегенький. Трудом з треніровок, всякі прийоми, які ми вивчали, із них я здобув перемогу. Готується до зустрічі з суперником 14-річний хмельничанин Максим Баськов. Настроєний тільки на перемогу, перше місце, іншого розходу не буде, тому що далі буде змагання у Львові, Кубок України і всеукраїнський турнір. І тренер каже, що ти маєш перемагати і їхати в Львів. Чемпіонат області з бойового мистецтва Free Fight у Хмельницькому відбувся в двох розділах Submission і Limited Fight, розповів головний суддя змагань Олег Савчук. Submission це розділ чисто там, де дітки борються, дозволені бойові прийоми задушливі. І два розділи ударної техніки це Free Fight, Limited Fight. Саме сьогодні він буде у нас проводитися, це до 18 років юнаки приймають участь. І вже Real Fight, тобто де Менш обмежена заборона, це 19 років і старше, але сьогодні цього розділу у нас в Тахманівській області по чемпіонату не буде. За словами Олега Савчука, в кожному з розділів фрі-файту діє своя система визначення переможців. По розділу сабмішн, це розділ боротьба, визначаються за балами, тобто сумарно перемагає той спортсмен, який здобув більшу кількість балів. Але також може і учасник перемогти достроково, тобто він перемагає бойовим або задушливим прийомом. Щодо ударної техніки, то рефері саме тут слідкує за правилами поведінки і за технікою, а оцінки пишуть бокові судді. За першість на чемпіонаті області з фріфайту у Хмельницькому змагалися понад 100 спортсменів з Антонінка, М'янця-Подільського, Красилова, Хмельницького та Шепетівки. Цього року це перші змагання з цього бойового мистецтва. Розвивають його в області з кінця 2021 року. Це вид спорту, суд український, він народився і виріс в Україні. Його є основником України Україні центрі Старовой. За рік ми досить непогано стратнули у нас клас збірної виїжджає на Україну біля 40-50 спортсменів. Це досить високий рівень для України. І так, як у нас в Хмельницькому був чемпіонат України, був проведений, і в цьому році нам знову дали проведення чемпіонату України у возілі Садмішин. Перше командне місце на чемпіонаті області з фріфайту файту здобули хмельничани. Попереду на переможців чекає участь у Кубку та Чемпіонаті України. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.